Hallå sammen! Detta är enda en del av sällskapet Autodocs videoinstruktion om hur man skifter bildelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skruva på undertext för du börjar att se på denna videon. Tack. Verktygene du trenger for å bytte Ikke glem å like på vår nye interessante video. Bare husk å klikke på Vi legger ut nye videoer hver Informasjon, sjekk beskrivelsen under video. basketballsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår får du kan kjøpe reservedelen. interessert i produktet? Du finner alle lenker i beskrivelsen. Teksting av Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, skriv oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i